Hej, tukaj Sabina in tokrat bom predstavila, katera smrečica je najbolj trajnostna. Imamo več vrst smrečic: umetne, naravne, tiste, ki jih lahko posadimo, za tokrat bomo šli čest čez vse te opcije in predstavim, katera je najbolj trajnostna varianta. Pa začnimo. Mi imamo umetno smrečico. Smrečica, ki je zdaj stara že nekje 15 let, torej jo vsako leto ponovno zastavimo, in jo nato tudi skrbno pospravimo v škatlo in tako prihranimo za naslednje leto. Ne glede na to, da je smrečica plastična, se pravi vsebuje plastične delce, je lahko trajnostna. Zakaj? Ker jo imamo več časa, več let. Torej, da ne kupujemo vsako leto druge smrečice in enako velja tudi za okraske, lučke in tako naprej, ampak da tisto, kar imamo, uporabimo znova in znova in znova, torej več let. Recimo, mi imamo to smrečico že 15 let. Pri okraskih poskrbim, da jih imamo dlje časa. Te okraske imamo mi že več kot 10 let in na ta način poskrbim, da je čim manj odpadkov. Okraske, ko pospravimo smrečico, shranimo na neko varno mesto in jih uporabimo znova naslednje leto. Ravno kar smo ugotovili, da so na kateri okraski še starejši in sicer iz leta 94, torej veliko več kot deset let. Če se gašen okrasek razbije, ga pa hitro pospravimo. Druga varianta pa je, da kupite že posekano smrečico. To pripeljete domov, jo okrasite in ko odsluži svojemu namenu, jo pravilno zavržete. Lahko jo kompostirate kar doma ali jo zavržite med organske odpadke. Seveda jo preražagate, ražagate, da bo to seveda nekoliko lažje. Slabost posekane smrečice je ta, da ta ne bo več živila dalje, torej, ko bo odslužila svojemu namenu, jo boste zavrgli med organske odpadke. Seveda lahko ni ne veje zakaj za kaj uporabite, recimo kakšno stirko, ampak to je načeloma to. Najbolj trajnostna izbira smrečice pa je tista, ki jo lahko posadimo. To je smrečica, ki jo kupimo kot sadiko, jo imamo lahko eno leto doma ali več let in jo na to pol uporabi zasadimo v gost, nekam v naravo. Če jo boste uporabljali več let, predlagam, da jo presadite v večjo posodo, zato, da bo imela prostor za svoje korenine. Nato pa po uporabi zasadite to smrečico nekam ven, kamorkoli, lahko tudi na svoj vrt. Tale smrečica je lahko kjerkoli, lahko je zunaj ali notri in pri nas smo se odločili, da bo šla kar ven, pred vhod in ker imamo take lučke na baterije, je praktično lahko kjerkoli. Otroci pa naj poskrbijo za dodatno ukrasitev in sicer lahko sestavijo progo s ker je ful lušten, ker gre pol vlakec, pa dela čuču. Ču. Naš Aleks tudi zelo rad sodeluje. Me pa zanima, a vi date kakšno darilo za božične praznike, tudi za vaše kuške. Nekatere smrečice so bolj trajnostne, nekatere so malo manj trajnostne. Ampak vseeno, če neko stvar dlje časa uporabljamo, je bolje. Mene pa zanima, kakšno smrečico imate vi doma. Tako da dete zapisati spodaj, mi se pa spet gledamo naslednjič v bo bolje za okolje. Čau, čau!